Палац спорту в Хмельницькому готовий на 90%. Чи є шанси відбудувати об'єкт під час повномасштабного вторгнення? Бояться втратити ліцей. У Меджибіській громаді за півроку планують почати оптимізацію навчальних закладів. У чому занепокоєні батьки? Прес-секретарка Хмельницького міського голови виставила на благодійний аукціон свою трилогію ретро-романів, коли відбудеться та хто зможе до нього долучитись. Є робота ногами. Ми робимо креветку, витягуючи свої коліна. Одне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 хотіть другому році закінчити цей палац спорту. Зараз це призупинилося. Зараз кошти йдуть на війну, кошти йдуть на для, по галузі спорту йдуть тільки на тренувальні збори, на підготовку наших спортсменів, збірних команд, ще на програму президента Здорова України, тому що нам потрібно, щоб масовий спорт теж рухався вперед. Тому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 то хотілось би, щоб вони також могли побувати. Ярослава Антожевська, Віктор Кривий, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Суспільне новини Хмельницький. Мережу освітніх закладів Меджибіської громади за півроку планують почати оптимізовувати, тобто деякі з них мають закривати та возити учнів опорні школи. Батьки учнів Меджибіського ліцею проти закриття навчального закладу. Ми просто у батьки хочемо, щоб поставили Меджибіську, наш ліцей, в спокою.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 Якщо зимно холодно, є також ковдри для того, щоб діти могли вкритись. Бабуся двох учнів Надія Цесар каже, її онуки хочуть закінчити школу, в якій навчалися з першого класу. І сьогодні, щоб наших дітей знову привели в якусь школу і знову вони привикали. Ну, почекайте, я согласна, якщо б була б така нужда. Нужди немає.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 Всі одноголосно за те, щоб саме е, це ми говоримо, щоб е, центральна школа, якби основна, була в мечі божі. Ну тут, якщо 240 дітей, найбільше чистень школа, і зробити це просто ну якусь я не знаю, тісняву Де да, йдеться. Скільки автобусів, щоб на 8.30, пере